Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε κάθε φορά που ένα άνδρα πισκέφτεται για το προβληματίζει αραιούση μαλλιών, Είτε πρόκειται για άνδρα είτε για γυναίκα ασθενή, υπάρχει το ίδιο πρωτόκολλο που ξεκινα από τη σωστή διάγνωση. Η διάγνωση ξεκινά με το να πάρουμε ένα πλήρε ιστορικό ιατρικό σε ό,τι αφορά τυχόν λήψη φαρμάκων, τυχόν προπάρχουσε καταστάσει ή άλλε ασθένειες. Επίση, κληρονομικό ιστορικό γιατί στι περισσότερε περιπτώσει οι ασθενεί που έχουν κάποια μορφή αλλοπεκία. Υπάρχει κληρονομικό υπόβαθρο. Όταν έχουμε στανάρει λοιπόν αυτέ τι πληροφορίε, εξετάζουμε κλινικά τον ασθενή, κοιτάμε αν υπάρχουν τυχόν γραμματοπάθειε που επηρεάζουν ή επιτείνουν το φαινόμενο τη τριχόπτωση, εξετάζουμε το pattern, το σχέδιο τη αλλοπεκία, πώ έχουν χαθεί τα μαλλιά και συνεκτιμούμε την ηλικία του ασθενού και πότε ξεκίνησε το φαινόμενο τη τριχόπτωση. Έχοντα λοιπόν όλα αυτά, συζητάμε με τον ασθενή προ στον καθρέφτη τα εξή. Πρώτον. Υπάρχει επαρκή δότρια περιοχή ώστε να έχουμε αρκετού πόρου, αρκετά τρκοθιλάκια για να κάνουμε μια σωστή αποκατάσταση. Ποιο θα είναι το νέο hairline μα, ποιο θα είναι το νέο σχέδιο του hairline, σε ποιε περιοχέ θα δοθεί έμφαση για να καλυφθούνε mm -hmm. και κυρίω πόσε συνεδρίε θα απαιτηθούν για να έχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που τουλάχιστον στη δική μα κλινική είναι νόμος. Δεν νοείται συμβουλή ιατρική και αποκατάσταση ενό προβλήματο αλλοπεγία εάν δεν δώσουμε συντηρητική αγωγή, για την εξασφάλιση ότι τα υπάρχοντα μαλλιά θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Χωρίς συντηρητική αγωγή, το φαινόμενο απλά εξελίσσεται και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ο ασθενής θα είναι πάλι στην κλινική, δυσαρεστημένος γιατί έχει χάσει τα μαλλιά του.